Hiyo haina io haina utata hata kidogo Hiyo anaozungumzia kwamba mke wa tundo amemkataza mbowe akamjulia hali e, mgonjwa imetoka kwa bwana mmoja msiba sasa mimi siwezo kumjibu msiba mtu wa hovio. <laughs> Toka tokaleni msiba amekutana na huyo shemeji yangu wakazungumza alafu huyo huyo chemejangu akamwambia kwamba nimekukataza mbowe, asiende nini asiende asiende nini huko Belgia liko mgonjwa navyo fahamu siku ile ya tukio mtu wa kwanza ambaye Tundu alisema ali aitwe ni mbowe. Mm -hmm. Na Nlimboe ndio aliyefanya utaratibu ikapatikana nini ndege ya kumpeleka mgonjwa Nairobi. Na nimbowe amekaa karibu miezi mitatu Nairobi akimuuguza mgonjwa. Sasa hii habari ya kwamba uliona semaje? kwamba nani wa Eh ni upuzi, mba. ni upuzi, upuzi wa kufufuzwa, kufufuzwa moja kwa moja. Ah msiba huyu mgonjwa chakua mgonjo sasa hivi miezi 11umeshammsikia hata siku moja anasema kwamba alikuwa na utaratibu wa kuenda Nairobi kwenda kumjulia hali ni mgonjo vingine msio vitu vipu vingine via I, Ingine ingewelekuwa kitu gani hmm? unataka, unataka sasa mimi nianze kujibizana na yule bwana sheria inasemaje sheria inasemaje juu ya nini juu ya kashfa au juu ya kitu gani <laughs> watu si, kuzo... si watu wanakamatwa kila siku nini wanakamatwa kila siku na polisi kutoa taarifa za uongo kwani huyu akamatwe eh watu kila siku wanakamatwa wanashitakiwa mahakamani kwa kutoa taarifa za uongo huyu bwana msiba huyu mheshimiwa msiba Anaropoka kila leo akamatwa mimi ni Semedi ras. Eh? Na, ana, ana, watu uongo kwamba kilichopo ni kweli. Yaani Mnatakiwa vile vile ukiambiwa mheshimiwa Jekea alisema, ukisikia na wewe ongeza kwako. la kwako? Weu na Na la kwako. Um. Eh? Na, na, na, ni? na, eh. na ziara nimefanya binafsi. Ha, haina uhusiano wote na mambo ya leso. ni Mahakama ya kimataifa ya jinai inashughulikia makosa makubwa, makosa ya Kimbari. genocide, makosa ya, ya kivita kama aliyotakiwa na yule Pierre Bemba. Na kadhalika na kadhalika. Sikuenda huko. Sikuenda huko kwa kwa ajili kwa sababu ya neno ya huyu mdogo wangu hapana nilienda kutalii kwa sababu kuna rafiki yangu kule bahati mbaya sikufanikiwa kuingia ndani nilikuta hiyo hiyo mahakama walikuwa wamefunga siku ile walikuwa naifanyia ukarabati kwa hivyo niliishia ndani na na nimekujibu ku, nime